Naša kmetija po domače Prhalovc, po nam znanih podatkih, prideluje krompir že od 1830 leta. Na naših prdelkah je zagotovilo, da je slovensko, da je domače, pa da iz ljubezni jo to pardila. Draci štadirajo ogromno tako da mislim, da, da bojo kruh služili v kmetistvu. Taksa je tista pomembna stvar, ki ti da v življenju največjo šolo.